השתמשו בהשלמה לריבוע כדי למצוא את הערך של C, שמקיים X בריבוע פחות 44X ועוד C. אנחנו יכולים לכתוב C שהופך זה לטרינום ריבועי מושלם. טרינום זה פשוט פולינום שיש לו שלושה איברים. רשמו את הביטוי כבינום בריבוע. יש לנו X בריבוע פחות 44X ועוד C. כיצד נהפוך זה למשוואה ריבועית מושלמת? nistלקה על התצורה מסורתית של מישור ריבויות מושלמת. עכשיו זה במנחים של x ו a בריבוי. זה עוד דבר כמו x ו-od a כ full x ו a. אנחנו כבר יודעים זה. אם נחפיץ שני אלים נקבל x כ full x, שזה ביצים x בריבוי, ו x כ full a, שזה a x, ו a כ full x, שזה a x, ו a כ a, שזה a בריבוע. קיבלנו x ועוד שני a x. זה שתיים יש לנו a x ו-od a x יש a x ו-od a בריבוע. ינצלייח להאביר זה בתצורה הזאת. לא משנה אם זה ארוך יאלנו כאן, ניקח חצי ממנו. מבינים? זה קנייה שתי a. אם ניקח חצי מזנה לאל תקנו בריבוע, אז זה יהיה משבר ריבועית מושלמת. נתבונן כאן, על דבר זה שכאן זה שתי a. אם אנחנו, אם אנחנו רוצים לעשות התאמה מושלמת, אם אנחנו רוצים שזירה כמשוואה ריבועית מושלמת, זה חייב להיות שני a, כי קיבלנו מינוס 44 שווה שני a. וזה שכאן, ממש כאן, זה c. אם נעשה התאמה, c צריך להיות שווה ל-a אז מה a? אם אנחנו יודעים שמינוס 44 שווה a אנחנו יכולים לחלק את שני האגפים של בשניים. ואנחנו יודעים שמינוס 22 חייב להיות שווה ל-a. a חייב להיות שווה 22. a עוד ו-a הוא המחצית של שכאן, 44. בכל דרך בה נשלים את הריבוע, זה תמיד יהיה חצי מהמקדם הזה. אם זה a, אז מה זה, מה צריך, צריך a בריבוע, כדי להיות משוואה ריבועית מושלמת. כלומר, c חייב להיות שווה 22 זה 22 כפול 22, את המינוס אפשר לשים אחר כך, למעשה זה יהיה בדיוק אותו דבר, בלל ששלילי כפול שלילי זה חיובי. 2 כפול 22 זה 44, נשים כאן 0, 2 כפול 22 זה 44, נקבל 4, נקבל 8, ונקבל 4. נקבל 484. אם אנחנו נכתוב מחדש את זה כ-x בריבוע פחות 44x, ועוד 484, אז נקבל טרינום ריבועי מושלם. או שנכתוב את זה כמו זה, זה x בריבוע פחות 2 כפול, אולי עדיף, אולי עדיף שנכתוב את זה בדרך הזאת, ועוד 2 כפול מינוס 22x ועוד מינוס 22 בריבוע. אם תראו את זה הזאת, זה די ברור שזה יהיה ריבוע מושלם. אם תרצו לפרק אותו לגורמים, זה אותו דבר כמו x 22 כפול x פחות 22. או x פחות 22 בריבוע. כל אלה הם שוויונים זהים.